تو اس قوم کا تو سب سے بڑا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ا کے اٹک جائے گا۔ کہ اگر با کا مطلب ساتھ اسم کا مطلب نام اللہ کا مطلب اللہ، رحمان کا مطلب رحم کرنے والا ہے، رحیم کا مطلب مہربان تو پھر شروع کرتا ہوں کہاں چا... کہاں چلا گیا۔ تعریف یہ شروع کرتا ہوں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہ شروع یہی ڈیفینیشن کر... ہے نا اسے پوچھ لیتے ہیں میں ہر ہر کے ترجمے کے اندر یہی لکھا ہوا بڑے بڑے مفکر جو آج کے بھی ہیں اور جو دنیا جہاں کے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں مفسر بھی شروع کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں کے لئے تو آپ کو بولنا چاہیے اب یا نب دو تو وہ تو کسی بسم اللہ رحمان الرحیم پہ نہیں لکھا ہوتا اب دب جبکہ حیرت کی بات یہاں پر سوچنے کی یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جملہ جب با کے ساتھ جڑتا ہے تو با تو ایک پارٹیکل ہے نہ وہ ناؤن ہے نہ وہ ورب ہے تو ان کو خود نہیں سوچنا چاہیے کہ with the name of allah what in the name of allah what we start with the name we start we eat we, do, we sit we grow we think theek hai abda nabda ajlisu najlisu ye arbi mein tarikh ki hui hai nahi ye tahreef nahi kehte jo baar baar mujhe yahan pe lukma de rahe hain tahreef اسی سے یہاں پر باقاعدہ جڑا ہوا ہے جس کے نام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو رحمان رحیم والا کیا کیا جاتا ہے اس کے نام شروع کرتا ہوں اب دو, نب دو ہم شروع کرتے ہیں اکرو ہم پڑھتے ہیں نکرو ہم پڑھتے ہیں ہم کت کرتے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر موجود ہے لیکن اس ہمیں بسم اللہ تک کی بیس نہیں سکھائی بھی اور ہم انقلاب کے اتنے بڑے دعوے دار ہیں آج کے دور میں کہ ہم اس پروٹوکال کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے جس کے تحت جو ہے اس پورے ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ ہمیں اس پرنسپلس کی اس فیبرک کی گارنٹی دے دیں کہ آپ اس منج کے مطابق اس علم کو سیکھنے کے روادار ہیں اس کے بعد آپ اپلائی کریں ہم آپ کی تائید کریں گے ہم آپ کے کیے ہوئے اشتہادات سے ہم سیکھیں گے بازر بھی جو ہے یہاں پہ با جو ہے وہ اس کی بہت ساری ہو ہیں با دس قسم کی یہاں پر جو ہے با... شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ हाँ. یا اللہ کے نام کی مدد سے اس کو اس تح... با کی دس میننگ ہے عربی میں हुँ. جس عربی زبان میں با کے دس آپ کا میننگ... مشہور جملہ ہے با دس قسم کی ہوتی ہے با دس قسم کی ہوتی ہے کہ عربی زبان میں با دس قسم کی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ حرف با یہ مختلف میننگس میں استعمال کی گئی ہے اب وہ قرآن کے اندر یہ پارٹیکل با کا کسی کے ساتھ بھی آئے وہاں اس سے مراد کیا ہے ترجمے کے اندر ٹھیک ہے آپ پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو لیکن اگر ترجمے میں کسی نے الٹا سیدھا کام کیا ہوا آپ مراد کو پکڑیں گے کیسے اگر آپ نے سرسری مراد لینی ہے تراجم سے آپ نے سرسری مراد کی اپلیکیشن لینی ہے تو پھر آپ سرسری ایپلیکیشن تک رہو نا لیکن ایپلیکیشن سرسری علم سے ہوتی کا بہ آپ بےت خاص و کی باں لے لے آؤ وما ہو لے لے زہب اللہ بن <بِنورحيم> کی بالے بات کا مطلب ہے گیا زہب اللہ کا مطلب اگر ہم لیں گے جی اللہ اللہ گیا تو یہ تو و صفات کے اندر بھی بہت غلط میننگ لے لے نکال لیا جائے گا اس کہ اللہ گیا تو زہابا کا مطلب تو ہوتا ہے گیا زہابا زہابا زہابا زہاب اظہب نہ تو اللہ لے گیا جو میننگ ہے پیسف کا ہوگا نا یہ متعدد متادی کا میننگ جو ہوگا یہاں پر اللہ لے گیا یہ گیا سے لے گیا کے میننگ میں زہابا کا فیل کیسے لے گیا اس کو آگے با کا سلا لگا ہوا بھائی جان زہاب اللہ بنورہم اللہ ان کی نظروں کے نور کو لے کے چلا گیا تو لے گیا اور گیا میں بہت فرق ہے مگر وہ جو فائن لائننگ کر رہی ہے اس کی وہ باں کر رہی ہے وہاں پر تو وہ با متعدی کی تھی مگر حضرت جی کو ہی نہیں ہے کیوں کہ حضرت جی کا شوق ہی نہیں حضرت مانتے نہیں ہے کہ اتنا علم گہرا ہو سکتا ہے حضرت کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمارے ہم جو ہے ہم ملے تھے نا آج سے چودہ سال پہلے لاہور میں ایک بہت بڑے انقلابی سے تو انہیں ہمارے استاد کہہ رہے تھے یار چودہ سال پہلے چودہ سال پہلے یار علم کی بنیادوں کو پڑھ کے تم جماعت کھڑی کرو نا جو تم نے کام کرنا کہہ رہے ہیں نہیں میں نکال لوں گا ایسے نکال لوں گا آپ لوگوں نے ترجمے کر کے رکھے ہیں ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے یہ زبردست ایک ایکسٹریکشن تو آپ کر سکتے ہیں جو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہوگا جو اسکالرس نے کیا ہوگا اس میں لوگوں کے دماغ اچھے چلتے ہیں لوگوں نے بڑا کام بھی کیا مگر جو ٹیکسٹ کے اوپر نہیں کھیل کود کر سکتا جو ٹیکسٹ اور دو سو فٹ پانی کے اندر آپ نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ پانی کے اوپر آپ ڈوبیں گے نہیں ہم آپ سے ہیں لیکن آپ اگر آپ کو بڑا موتی چاہیے تو وہ تو نیچے ڈیپتھ میں اس کے لیے تو آپ کو بھی آپ ستا پہ आप चार सौ फिट में भी लाइफ जैकेट के इल्म के साथ रहेंगे तो आप ऊपर हैं आपको नीचे जाने के